ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله, فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تَوَّابًا رحيما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 فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حمركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن فإن أصابتكم مصيبة قال قد انعم الله علي فإن أصابتكم ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة، ليقولنك أن بينكم وبينه مودة يا ليتني لي كنت معهم فَأَفُونَ فوزا عظيما